استبدلوا حق الله بالكذب نتيجة طبيعية لما ترفض الحق بتصدق الكذب بدك تصدق حدا بدك توثق بحدا رفضت إنه تتكل على الله تكلت على نفسك ايسال يسأل الموت لأجل الأحياء لما بيعرف المسيح وين راكد راكد وراء القبور وراء رفاة القديسين ورا المي العجيب ورا الساحر الفلاني والمدعي الفلاني والنصاب الفلاني ورا الاموات ليه عم يعني بيصير معه هيك مضطر يصدق الكذب لانه رفض الحق انا هو الطريق والحق والحياه ترفضه ترفض هيدي الحكمه انه الله وحده بيخلص والله وحده بيسمع والله وحده بيشفع والله وحده فدانا ترفضها نبش على الكذب المعروض امامك